وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات من كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه اذا استدل يقول قال الاخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم والى السماء بغير كيف ينزل واقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ري أنهل وقذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يسلا. الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حين عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل ذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلون فإن اتبعت سبيلهم فموفقون وإن ابتدعت فما عليك معولون